Ворог не перестає тиснути на Бахмутському напрямку і взагалі на фронті, і зокрема на Донеччині. Скажіть, будь ласка, що там відбувається, от, за вашою оцінкою, зараз? Власне, ви, вірно, підмітили певну аналогію з часами Другої світової війни. В тому числі на Бахмутському напрямку відбуваються схожі події, коли ворог вбивається, на той час, е, аналогічно, як на той час Радянський Союз діяв, е, кидає тисячі, сотні, е, штраф, ну, як, як штрафбати, тому що той, в той час штрафбати складалися в основному з зеків, бандитів, з тих, кого брали з тюрем, так само і зараз збирають з тюрем з, з, з зеків бандитів і відправляють власне штурмувати українські позиції штурмувати околиці Бахмута північ південь околиці села тих самих зеків які тоді за часів Другої світової війни дуже схожа аналогія але масштаби трошки не ті тому що тоді е, Радянський Союз міг під штик поставити сотні тисяч е, оцих от штрафбатівців а зараз не до диктатор, який марить якимись імперськими амбіціями, насправді нічого не, не здатний, не здатний взяти навіть місто, населення якого приблизно 100 тисяч осіб до війни. І у нього лише там декілька тисяч, або навіть, можливо, навіть десятків тисяч, але це не міняє суті того, що відбувається в менших масштабах, на щастя для нас, для українців. Але так само, як і в ті часи, посадки, поля, вулиці села всіяни загиблими цими зеками з, з тими негідниками, які взяли в руки зброю і пішли знищувати Україну вбивати українських мирних громадян і нищити Україну загалом і власне вони тут отримують гідну вісні від справжніх героїв від тих хлопців які зараз тримають оборону тут кується нова історія нова історія перемоги України коли звичайні українці які до війни працювали будували свої сім'ї будували свою державу розбудовували націю зараз е обламують зуби дру начебто другі армії світу uh -huh. і ці посадки всі не оцими негідниками е які намагаються е штурмувати я не можу зрозуміти яка їхня логіка? Якщо тоді в Другій світовій війні диктатор Сталін гнав на обоє за рахунок НКВД за отрядів, то зараз, можливо, якоюсь мотивацію служать кошти, щоб заманити цих негідників, е творити злочини на українській землі. Але, знову ж таки, дуже велика аналогія, що зараз е за спиною оцих от негідників стоять е так звані так, такі самі, заград загони, які розстрілюють тих, хто тікає. Тобто у Вагнерівця, у ЗЕК, у бандита, у мобілізованого є два вибори. Або загинути від кулі, або загинути від кулі, яка йому стріляє в спину від цих негідників. Але фактично це вибір без вибору. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от аналітики кажуть, що росіяни намагаються, зберігаючи з одного боку ось цей прийом постійних лобових атак, але все ж таки трішечки змінити тактику і спробувати з півночі і з півдня активніше рухатися навколо міста, щоб от ніби його обгорнути. Ви бачите зміни якісь в російській поведінці на полі бою? Якщо подивитися на лінію розмежування лінію фронту по східній частині Донецької області, вона рівна. Тобто ніяких натяків і можливостей для оточення Бахмута, я не бачу, це неможливо зробити, тобто, це там можливо якийсь інструмент психологічної атаки угу. на українські спільство тому що ну, певним чином пам'ятаючи події Дебальцівського оточення або оточення власне мені довелося пережити оточення в Дебальцево можливо хочуть викликати штучну паніку серед українського uh -huh. населення але повірте бойовий дух на висоті бійці е щодня відбувають по декілька атак от власний бійці легіону свободи у складі 4 бригади Національної гвардії щодня відбувають ну, ну по декілька атак і знищують десятками ворога. Тобто вони справжні леви, вони справжні герої, які в цих нелюдських умовах, в цих е, нелюдських погодних умовах, без без можливості зігрітися, відбувають, б'ються як леви, повторююсь, і знищують отих у тих негідників, у тих поганців. Пане Володимире, а можна тоді ще про погоду запитати? Буквально декілька слів. Я розумію, що сезон сильно впливає на можливість ведення е, бою, е, і дуже погано, коли сльота і коли просто на багно перетворюється ґрунт і не може рухатись техніка. Але так само непросто якщо замерзає дорога, е, тоді дуже важко особовому складу. Зараз як на фронті. Ну, власне, вночі морози дуже, дуже непросто, тому що... Е в першій лінії будь-який рух це е, ризик виявити свою позицію, виявити свою присутність, і треба набагато більше зменшувати свій рух. І з іншої сторони необхідність зігрітися е, в ці морози, і це теж знову ризик, е, тому що не можна розпалити ні буржуйку, ніщо ні інше не можна розпалити, щоб не виявити себе, не викликати ворожу артилерію. Хотів би зазначити, що на жаль, все ж таки, перевага ворожої артилерії. І в кількості стволів, і в кількості боєприпасів, зокрема, зберігається перевага, і тому дуже-дуже е, ну, складна і напружена ситуація. І живої сили противника ну, ледве не в 10 разів більше, ніж е, захисників, які тримають цю лінію фронту. Е, тому е, складність зберігається і через погоду, і е, тощо.